Liviu Dragnea s-a dezlâmbuit la adresa lui Claus Iohannis, e inexplicabil, e lips de respect. Liviu Dragnea s-a dezlâmbuit pur subliniere simplu la adresa lui Claus Iohannis. Eful PSD l-a criticat la ce deschis pe subliniere ful statului pentru ce România nu are ambasador de peste un an de zile în Israel. Este inexplicabil. De una în subliniere i juntate nu tri niciun ambasador acolo. A sublinierea ceva nu se face. Se poate interpreta ce e lips de respect. Eu nu înceleg o asemenea politic externă, a spus Dragnea la Antena 3. Iasta nu e tot. Dragnea critic sublinierea lipsa unui subliniere ef civil la SIE. La sier e la fel. De mai bine de un an de zile nu este un subliniere ef acolo. E inexplicabil, a mai spus Dragnea.